નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું પરમાર સારિકા આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યું છે કે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી ટ્વેન્ટી જે આપણે નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ બહાર પાડવામાં આવી છે એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું હજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે શાળા શિક્ષણનું પુનર્ગઠન એટલે કે પાંચ ત્રણ ત્રણ ચાર પ્રારંભિક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ એના વિશે આજે આપણે વાત કરીશું હવે પહેલા આપણે જોઈએ પ્રસ્તાવના કે આજ સુધી બે હજાર સત્તર માં સમિતિ બની નવી શિક્ષણ નીતિ નો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરી એકત્રીસ મે બે ના કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રીને સોંપવામાં આવ્યો હતો મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ મંત્રાલય બન કરવામાં આવ્યું છે હવે નવી શિક્ષણ નીતિ છે એમાં મહત્વના સુધારા કરવામાં આવ્યા છે એમાં શું સુધારા કરવામાં કે દસ વત્તા ની જગ્યાએ હવે પાંચ વધ ત્રણ વધતા ત્રણ વધતા ચાર એ સિસ્ટમ શું છે એ જોઈએ તો કે પ્રથમ પાંચ વર્ષ જે છે બીજું જોઈએ કે ત્રણ ધોરણ ત્રણ થી પાંચ એની ઉંમરની મર્યાદા છે આઠ થી અગિયાર વર્ષ ત્રીજું ત્રણ જોઈએ તો ધોરણ છ થી આઠ એની ઉંમર મર્યાદા છે અગિયાર થી ચૌદ વર્ષ ચોથું ચાર જેનું ધોરણ છે નવ થી બાર અને એની ઉંમર મર્યાદા છે ચૌદ થી અઢાર વર્ષની હવે આપણે એ જોઈએ કે આંગણવાડીમાં કેટલા સુધારાઓ થયા છે આજે તાલીમ આપવામાં આવશે જે બાર સુધી ભણેલા છે એમને છ મહિનાનો કોર્સ અને બાર કરતા ઓછું ભણેલા છે એ માટે એક વર્ષ ડિપ્લોમા કોર્સ છે એ કરવામાં આવશે અને આ સમગ્ર વ્યવસ્થા છે એ ઈ અંતર્ગત કરવામાં દરેક કક્ષા એ તેમનું પ્રત્યયન અને મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે ધોરણ પાંચ સુધીનો અભ્યાસક્રમ માતૃભાષા કે રાષ્ટ્ર ભાષામાં જ રહેશે શરૂઆતના તબક્કામાં માતૃભાષા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે હવે આપણે એ જોઈએ કે ધોરણ છ થી આઠ માં થતા સુધારાઓ ધોરણ છ થી આઠ માં વિદ્યાર્થીના રસના ક્ષેત્રમાં આમને આગળ જઈને શું કરવું એનું જે રસ ક્ષેત્ર છે એ જાણવા માટે ધોરણ છ થી આઠ માં એમને દસ દિવસનો ઇન્ટર્નશીપીય પ્રોગ્રામ પણ કરવામાં આવશે અને સ્થાનિક ક્ષેત્રના જુદા જુદા વ્યવસાયની સમજ અને તાલીમ પણ મેળવી શકશે પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવશે હવે આપણે જોઈએ અત્યારે જોયું કે આપણે એના માટે થઈને આપણે કોમન એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ એટલે કે સીએટી આપવાની રહેશે આ પરીક્ષા અને ધોરણ બાર ના માર્કસ નું બંનેનું સંયુક્ત રીતે મેરિટ બનાવવામાં આવશે અને એના આધારે જ આપણને કોલેજમાં એડમિશન આપવામાં સમગ્ર કોર્સ છે એ ચાર વર્ષ નો થઈ જશે કોલેજ નું શિક્ષણ ત્રણ અને ચાર વર્ષમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે જેમાં કોલેજ નું પેલું વર્ષ છે એ સર્ટિફિકેટ કોર્ષ કોલેજ નું બીજું વર્ષ છે એ ડિપ્લોમા કોર્ષ કોઈ પણ વિષય પર રિસર્ચ કરવામાં આવશે આ ચાર વર્ષમાં મનપસંદ વિષય કોઈ પણ વિષય સાથે ભણી શકાશે એટલે કે હવે સ્ટ્રીમ સિસ્ટમ નહી હોય એકેડેમિક બેન્ક ઓફ ક્રેડિટ ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે कदाच पहेट आप दे हम अन्य शिक्षण क्या क्या सुधाराओ जो मैं आप રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર હેતુ શું છે આપણા શિક્ષણ નીતિનો તો કે જે બે હાજર ત્રીસ ના વર્ષમાં જેટલા વિદ્યાર્થીઓ મૂકી દીધેલું છે એવા બે કરોડ વિદ્યાર્થીઓ છે એને શિક્ષણ ફરીથી આપવું એનો હેતુ આ મુખ્ય હેતુ રહેશે સંસ્કૃત અને ભારતીય ભાષા માટે શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય શોધ ફાઉન્ડેશન ની રચના કરવામાં આવશે સંપૂર્ણ ઉચ્ચતર શિક્ષણ કમિશન દ્વારા શિક્ષણના નિયમો બનાવવામાં આવશે આપ સબનો ખુબ ખુબ આભાર કે તમે મને સાંભળી